گیز یہ بطخوں کی ایک بہت مشہور نسل ہے جو بہت زیادہ اگریسو نیچر کی ہوتی ہے خاص طور پر اپنے علاقے یعنی گھر کو لے کر اور یہ کسی چیز سے نہیں ڈرتیں بلکہ سیدھا حملہ کر دیتی ہیں اس لیے دنیا بھر کے کئی ممالک میں انہیں سیکیورٹی پروٹیکشن اور گھر کی حفاظت کے لیے کتوں کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے ان ممالک میں چائنا امیرکا اور ارجنٹینا شامل ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی آئی سائٹ بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ یہ انسانوں کی طرح موبائل اور کمپیوٹر استعمال نہیں کرتی اور اڑ سکتی ہیں